Scandal monstru la primăria capitalei. Micu subliniere Ordan evacuat de agenții de paz de la Edina Consiliului General al capitalei video. Scandal monstru la primăria capitalei. Deputatul Uzvernic Ordan a fost dat afară, miercuri, de la Edina Consiliului General al capitalei. După ce a vrut să ia cuvântul pentru a ei spune punctul de vedere legat de transmiterea în administrarea administraiei setere sector sectorului, iar atb-a setere pungerii buzătii, berzei, scrie Hotnews. Nicu a fost acuzat de ce Orlando ori la din ei. Ce nu a respectat regulamentul Consiliului General al Municipiului București, i-a transmis ce nu-i se va permite să ia cuvântul. Cum Nicu Ordan a insistat, Președintele din ei a cerut intervenia agenilor de paz pentru a le va din sal pe deputatul Utr. Ulterior, Gordana a declarat că intenionează să depună o plângere penală împotriva lui Orlando Culea, întrucât legea îi permite să participe la diniele primăriei, dar îi se ia cuvântul în calitate de deputat